Cando era pequena, quería ser profesora. Chegaba cos bonecos, dándolles unha clase. Non me imaginaba facendo outra cousa. Os anos foron pasando, e esa idea seguiu presente, pasando a ser a única opción. A hora de elegir as dotativas que seían presentando, escollías que me convíñan para estudar esa carreira. Sempre tiven claro que ia estudar ciencias puras. Era algo que me encantaba. Un día, parei a analizar a miña vida e dime contado unha cousa. Arte. Ainda que non fora totalmente consciente, as artes introduciránse na miña vida, ocupándome bastante tempo. Todas as actividades axen ao seu instituto que fago, son de artes, música no conservatorio, bailo, canto no meu tempo libre de buxo, fotografío... Nese momento apareceu outra opción. Esa opción que, aínda que sempre esteu aí, non tiven a suficiente valentía para escollela. Porque, ainda que pareza unha pequena decisión e de a que vai dirigir a túa vida por un camiño ou por outro, Supoño que a pesar de ir por artes estudaré en magisterio, pero polo menos paso dos anos facendo algo que me encanta. Escollo que che gusta, pode co camiño se xa máis complicado, pero ten en conta que o que vas hacer o resto da tua vida. Non escollas un bacharelato ou carreira porque este é mellor visto ou porque che paguen máis. Dinheiro. Non somos tus pais, profesores, orientadores amigos. Os co van facer. Va a ser ti.